Із такого об'єму реально виходить стільки небагато. Воно зменшується, ну, в 10 разів, чи в 8 приблизно. Волонтерка Вікторія Яновська показує, скільки шинкованої капусти вийде після сушіння. З цю капусту, розповідає жінка, додаватимуть до наборів для борщу. Їх, згодом, передадуть українським військовим на передову. Наш розрахунок – це готовий борщовий набор. Готовий борщовий набор – це орієнтовно 150 грам сухих овочів. Бо коли кухня повинна собою возити великі вантажі, тяжкі і об'ємні овочі, плюс на місці потрібно мати багато води, щоб овочі помити, почистити, порізати – це все складно. Вікторія Яновська у перший день повномасштабного вторгнення Росії проти України переїхала з Києва до Хмельницького. Розповідає, тут почала сушити овочі для борщу. Робить це разом із Марією Домосілецькою – жінкою, яка надала житло сім'ї Вікторії. На цій кухні волонтерки чистять та шинкують моркву, після цього ставлять її в апарат для сушіння. У нас було два мішка моркви, мішок буряка, мішок капусти. Це ми пам'ятаємо мішками. Звісно, крім мішків ми зараз щось дочищимо. В ємності для сушіння розкладають і свіжу капусту, вона сохне найменше, розповідає Вікторія Яновська, найдовше столовий буряк. За словами Вікторії, процес сушіння овочів займає від 8 до 10 годин. Потім їх пересипають у картонні коробки та відвозять у волонтерський центр, де формують набори для борщу. Наприклад, такі вони попаковані – морква і бурячок. Тому наша організація знає, що зараз потрібно капусти побільше і цибулі. До овочів під час фасування додають приправи та окрему томатну пасту, розповідає волонтерка Олена Базилик. За її словами, з такого набору військові самостійно можуть приготувати борщ. На 5-7 літрів води нам потрібно взяти орієнтовно 5-8 картоплин, довести до кипіння і одразу додати туди сушений цей пакетик 200-250 грам, там і знаходяться необхідні нам спеції, додати томатну пасту, по можливості додати баночку тушенки». Олена Базилик розповідає, 50 господинь вдома сушать овочі для фронту. У волонтерському центрі раз на тиждень овочі зважують та фасують у набори, на які клеять етикетки. Овочі для сушіння купують самі волонтери чи приносять небайдужі люди. Привозять по оголошенню безкоштовно в нашій управляючі муніципальної компанії, які знаходяться в різних частинах міста, і ми звідти забираємо. Також люди приносять і пасту, і спеції. Військовим передали вже 100 пакетів сушеного борщу, каже Олена Базилик. За її словами, ще готові найближчим часом відправити 500. Вікторія Мельник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.